التي ترمي إلى تعميق البحث وتوفير الاستشارة والخبرة وتتبع ورصد التجارب الوطنية والعالمية في مجال الجرح بعلاقته مع محيطها كما هو اللي التنظيم على حسن اختيار الموضوع لأنه يقع في صلب اهتمامات الدول والمنظمات والهيئات المختصة خاصة في هذا, الدو... هذا الوقت الحالي الذي تدخل فيه بلادنا تدخل في بلادنا عصر اقتصاد الأزرق التي توجهت لاستغلال خيارات البحر وهو في ما يخص الحاله في المغرب هو متوقع في اغذيه يعني صغيره حد لما في حد ذاته وفي الوقت الذي المغرب يتوفر على وجه زرقاء تفتح امامه نصف كره ارضيه هذه المناسبة سبقتها مناسبات أخرى وستتلوها أخرى إن شاء الله في تعقيب النقاش حول أهمية الصناعات البحرية، خاصة جرف الجرف الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، ممتلئة الجرف في الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، أيها السيدات والسادة، ليخفى عليكم أن الجرف، عملية الجرف بنوعيه السيادة والاستغلال، كان رافدا من روافد التنمية المحلية والوطنية. وهو نشاط جعل من المغرب بلدا رائدا قارنياً في هذا المجال ومكن المغرب طوال خمسين سنه من الحفاظ على رقم كبير من العدن السابق بدل اللجوء الى السيرات بتواجد بالطبع الشركه الرائده اللي هي دراكور في الاصل كانت شركه وطنيه وتم في اواخر التسعينات تفويتها في اطار برامج الخوصصه من شركات من شركه كما قلت كما كان المغرب المحافظه على بنيته المينائيه المدنيه والعسكريه بكلفه بتكلفه منخفضه كما كان من ممارسه دبلوماسيه موازيه لخدمه قضايانا الوطنيه من خلال مساعدتي وشقيقه وصديقه لا زالت تعترف بالجميل لنبل المهمه وقيمه الخدمات. والانجازات تطول فتجربه 50 سنه يمكن اختزالها في دقائق. حتى لا عليكم اجدد شكري لكل الحضور وسأقوم سعيدا معكم استماع واستفادتي من تقوله اهل وفي انتظار مخرجات وتوصيه دين الوقت وحضور